datuen babesaren alorrean dauden figura edo rolak. Kaixo, bideo honetan xeeki azalduko dugu zer rol dauden datuen babesaren alorrean. Titularra: tratamenduaren arduraduna, tratamenduaren eragilea, datuak babesteko ordezkaria, kontrol agintaritza, eta beste rol batzuk alan noola segurtasun arduraduna. Beti bezala bukaeran ideia nagusiak emanen ditugu. Hasiko gara? titularra Pertsona fisiko batentuak tratatzen direnean pertsona horri titularra deritzo. Ukitua edo interesduna ere esaten zaio. Bere datuen jabea da eta beraz zenbait eskubide ditu. Ondorengo bideoetan azalduko dugu zer eskubide dituen Tratamenduaren arduraduna Tratamenduaren helburuak eta bitartekoak zehazten ditu. Bestela esanda Datuak zertarako eta nola erabili erabakitzen du. Gainera datuen babesa bermatzeaz arduratzen da. Orduan, norri daiteke tratamenduaren arduradun. Pertsona fiziko bat, pertsona juridiko bat, agintari publiko bat, zerbitzu bat edo beste erakunde bat. Esate baterako, fisioterapeuta batengana gana joaten garenean, harremanetarako datuak eskatzen dizkigunean eta gure gaitzei buruzko harrak hartzen dituenean, Fisioterapeuta edo Ark lan egiten duen entitatea da eman dizki datuen arduraduna. Beraz, datuen titularraren eta tratamenduaren arduradunaren arteko harremana oso garrantzitsua da. Izan ere, arduradunak bermatu behar du batetik titularrak badakiela arduradunak datuak nola erabiltzen dituen eta bestetik bere eskubideak baliatzen ahal dituela, baldin eta ez badago erabilera horrekin ados. Gainera, Arduradunak bermatu behar du bere eskuetan duten informazioa modu egokian erabiltzen dela. Horretarako, teknikoak eta antolaketakoak aplikatu behar ditu, tratamenduak datuen babesari buruzko araudia betetzen duela bermatu eta frogatzeko. Tratamenduaren arduraduna erakunde bat bada, enplegatuek zaindu beharko dute araudia betetzen dela. Tratamenduaren eragilea Batzuetan, Gerta daiteke arduradunak beste pertsona edo entitate baten laguntza behar izatea. Esaterako, tratamendu konplexu edo oso berezietan. Laguntza ematen duen figura horri, tratamenduaren eragilea deritzo, eta arduradunaren jarraibideen arabera erabili behar ditudatuak. Eman dezagun enpresa batek, lan aholkularitzako bulego bat kontratatzen duela langileei buruzko gaiak kudeatzeko. Kasu horretan bulegoak eragile bezala jokatzen du, langileen datuak kudeatuz, langileak titularrak baitira. Enpresak eskatuta, enpresa tratamenduaren arduraduna baita. Tratamenduaren arduradunak tratamenduaren eragilea aukeratzen duenean, behar adine bermatuta egon beharko da aukeratzen denak tratamendu egokia eginen duela. Alegia, datuen babesari buruzko araudia beteko duela. Gainera, bien arteko lotura kontratu baten edo egintza juridiko baten bidez arautu beharko da. Tratamenduaren arduradunaren kasuan bezala, tratamenduaren eragilea izan daiteke pertsona fisikoa, pertsona juridikoa, agintari publikoa, zerbitzua edo beste erakunde bat. Datuak babesteko ordezkaria Batzuetan, tratamenduaren arduradunak edo eragileak datuak babesteko ordezkari bat izan datu beharra du. Esaterako, tratamendua erakunde publiko batek egiten duenean edo kategoria berezietako datu asko tratatu behar direnean. Pertsona horrek, informazioa eta holkuak ematen dizkie arduradunei, araudia zuzen bete dezaten. Gainera, kontrolagintaritzarek ikolotura gauzatzen du. Kontrolagintaritza Kontrolagintaritzak araudia betetzen dela zaintzen du modu independente batean, pertsonen eskubideak babesteko, erreklamazioei erantzuteko eta dagokionean arau austeak zigortzeko. Nafarroako foru komunitatean, Datuak babesteko Espainiako bulegoa da kontrolagintaritza eskuduna. Beste rol batzuk. Horretaz gain, arduradunak edo eragileak beste figura batzuk sorditzake, datu babesaren kudeaketan esku hartu dezaten. Esate baterako, Nafarroako foru administrazioan segurtasun arduradunaren figura dago, araudia betetzeko behar diren neurriak aztertu eta ezartzeaz arduratzen dena. Eta zuk, enplegatu publikoa zaren aldetik, zer egiteko duzu alorronetan. Pertsona guztiak bezala, zure datuen titularra zara eta haien gaineko eskubide batzuk dituzu. Baina, bestalde, enplegatu publikoa zaren aldetik, beste pertsona batzuen datuak erabiltzen dituzu tratamenduaren arduradunaren izenean, eta hortaz, oso garrantzitsua da zuk araudia ezagutzea eta eguneroko lanean betetzea. Ideia nagusiak: Bukatzeko ikasitako guztia errepasatuko dugu. Titularra pertsona fisiko bat da eta arendatuak tratatzen dira. Tratamenduaren arduradunak tratamenduaren helburuak eta bitartekoak zehazten ditu eta datuen babesa zaintzen. Tratamenduaren eragileak datu pertsonalak tratatzen ditu arduradunak aginduta eta haren jarraibideak betez. Datuak babesteko ordezkariak informazioa eta olkuak ematen dizkie tratamenduaren arduradunari eta eragileari datuen babesari buruz. Kontrola egintaritzak modu independente batean zaintzen du araudia betetzen dela. Eta azkenik beste figura batzuk egon daitezke, hala nola segurtasun arduraduna. Espero dugu emandizugun informazio hau argia izatea eta eguneroko lanean aplikatzea. Mila esker. Eta gogoan izan, datu baten atzean, zu bezalako pertsona batago.